حياتنا صارت اسهل مع وجود نون. نون يا نون يا نون يا نون، شكرا يا نون. هذه الذكرى الاولى لتاسيس شركه نون. وان شاء الله عقبال 100 سنه و1000 سنه و15000 500 مليون 1800 مليون سنه. شكرا. هلا. ليش نون؟ نونها في اي وقت ومن كل مكان. متوفر على اي او اس واندرويد وسهل الاستخدام. كيف تتسوق على نون انتقل إلى متجر التطبيقات وابحث عن نون وبعدها ثبت التطبيق مجانا افتح التطبيق صفح الفئات المختلفة عن طريق الشريط الموجود على اليمين او اكتب في شريط البحث على الشاشة اضغط على صورة المنتج لمشاهدة التفاصيل والوصف والمنتجات اختر المنتج اللي تبيه حدد الكمية واضغط على اضافة إلى عربة التسوق اضغط على عربة التسوق للمراجعة ثم تابع للدفع الآمن اضف العنوان بالتفصيل ونختر إذا بتدفع كاش أو بطاقة وبنرسلك كود سري من أربع أرقام وضغط على إرسال الكود ممتاز والحين توصلك رسالة SMS وبريد إلكتروني عن حالة طلبك شكرا لك